صبوا و القهوة على كل الحضور هيلاها والزعفران الله عليه ايه صبوها وخلوها تدور وكلموا من شرف الحفل ويجي. بسم ام نرحب رحب الحضور ام مش عال مكرمه ضيفانها أو من خارج المملكه باسمه مش عالم مرحب بالحضور 66505 ام مش عال مكرمه ضيفانها جديده والحصري في عالم السعوديات ليس الوحيدون ولكن الاقدم خبره الضب والقهوه شرب الحفل ويجي والحلو وسط الصوانين تذوب قز دموع بالعرس بنجان النبي قهوه شيوخ العرب مثل العطور ريحها بطي Get up. العرب مثل العطور ريحها بس كل نيكوين إيه يا هلا بل نفا واخر ياخذ الفنجال والغالي ياخذ الفنجال والغالي يجي اسم ام مش عالم رحب الحضور ام مش عالم كرمه ضيقانها اسم ام مش عالم رحب الحضون. أم مش, اسم ام مش عالم واحب الحضور ام مش عالم اهضيفانا الحضور ام مش عالم واحب ام مش عالم اهضيفانا اسمو القهوه على كل الحضور هيلها والزعفران الله عليه ايه صبوها وخلوها تدور اكرموا من شرف الحفله ويجيه والحلو وصل الصواني من تدور قهوة تشيوخ العرب مثل العصور ريحها بطيب كل من يتوي هي هلا بل نفا واخر حضور ياخذ الفنجال والغالي يا ياخذ الفنجال والغالي يجي اسم مش عالم رحب رح بالحضور امم مش عالم كرمه ضيفانها اسم مش عالم رحب رح بالحضور تَعَرَّجَ <تصفيق> تَرَاحِبَ <تصفيق>